اللهم صل وسلم وبارك علي وعناني الصبح, الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته الله الصبح بدأ من طلعته والليل دجا من وفرته الله بشارعتي بشارعتي أزكى النسب على الحساب كل العرابي كل العرابي في خدماته في خدماته الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا الله الصبح بدأ من طلعتي والليل دجا من الصبح بدأ من طلعتي والليل دجا من وفرته. الله الله الله هاد الامم بشريعته بشريعته ازكى النسب على الحسب كل العرب كل العرب في خدماته في خدماته الله الله الله, الله الله الله الله الله الله يا الله <سؤال> الصبح بدأ من طلعته والليل دجاب موفرته <سؤال> الصبح بدأ من طلعته والليل دجاب موفرته الله